حكيم. ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا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 إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون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 إِلَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ